ليش الانسان يسمى انسان؟ او ليش الانسان لما يموت يندفن في التراب؟ او ليش ادم اكل من الشجره اصلا؟ يعني لو انه مو كان بقينا احنا في الجنه يعني، اليوم راح نعرف اجوبة هذه الاسئله، قصص سيدنا ادم عليه السلام، وبسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدا. البدايه صلاة على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، بسم الله نبدا الحلقه. قبل ما نبدا القصه لا تسالك وش ترام حسابات موجوده تحت تقدر تتابعوني عليها ترى في عندنا سته اشهر لازم نجيب رغب تمام قبل الله سبحانه وتعالى قربان هابيل لم تقبل من قابيل طبعاً قابيل قال لأخوه هابيل إنه راح يقتله لكن هابيل ما رد عليه بالمثل وقال له إنه راح يقتله قال له إن الله يتقبل من التقيين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأثنو عنهم بني أدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قاولنا قتلنك قال, قال إنما يتقبل بل الله من المتقين لانبصد إلي يدك لتقتل أني ما أنا ببسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين طبعا من انتهى الحوار بين الأخين دولي وغير إنه بعد أيام كانها بالنيم وقام أخوه قابيل وقتل أخوه في مع الرسول وقيل أيضا أنه في ليلة أبطأ فيها بيه في الراي فبعث سيدنا آدم عليه السلام أخوه قابيل عشان يشوف إيش سبب البطء اللي صار يعني يكون صار في شيء فلما راح له قابيل قال له تقبل منك ولم يتقبل مني فرد عليه هابيل وقال له انما يتقبل الله من المتقين فعصب هابيل وضربوا بحديده كان معه فقتلوا فلما قتل قابيل أخوها هابيل ايش يسوي في جثه اخوه لانه ما كان في دفن موتى على وقتها معروف فبعث الله قرابين تخانقوا بين بعضهم قدام قابيل فضرب فضرب احد الاخر فقتله فحفر فحفر الارض وحط اخوه فيها ودم الارض دم ايش يعني دم؟ يعني حط ترف فوقه فهنا حزن ادم انه يعني القراب عارف ايش يسوي ودفن اخوه القراب الثاني وانا الانسان اللي ما عرفت ايش اسوي بجثه اخوي فكانوا افضل منه قراب كان افضل منه بهذه الحركه وعمل سووا مثل مثل قراب ما سووا من وقته والدفن هو سنه البني ادمين دفن معروف عند الكل الا الهنود لانهم هبل الهندوسين طبعا بس يحرقون الجثث قال ايش؟ طبعا هم ما انه من الحرق يوم القيامه ما راح ينحرق الله راح يحرقكم اثنين اللي مات واللي دفن يا رجل اثنين مع بعض و... شي شي والله والله شي, شي هني ما دخل بس والله يقر يا كريار. بعد ما قتل قابيل اخوه هابيل هرب من ابوه ادم واخذ مرته وعاش في السهول طبعا كانت كان سيدنا ادم عليه السلام يعني قريب من الجبال فانقطع قابيل عن ابوه هابيل تماما وبدات تتكاثر ذريته وانتشر بينهم الفواحش بين إيه قابيل وتقسم الناس نصفين وقتها صار نصفين اهل الشر مع قابيل واهل الخير مع ادم عليه السلام وابنائه وبعد خمسين سنه من قتل اخوه هابيل رزق الله سيدنا ادم بشيث عليه السلام مع اخته حازرة فسموه الله هبه الله لانه جاه يعوضهم عن هابيل فقال سيدنا جبريل لحواء بعد ما ولدته هذا هبه الله هذا هبه الله بعد هابيل وكان عمر سيدنا ادم عليه السلام لما رزق بشيث 130 سنه فقبل ما يموت سيدنا ادم عليه السلام ب 11 يوم مرض مرض شديد فاوصى شيث من بعده طبعا صار شيث خليفه صار الخليفه من بعد ادم عليه السلام وكتب وصيته في كتاب وعطاه لشيث وامره انه هو يخفيه عن اخوه قابيل لانه قتل هابيل بسبب الحسد والقير ويوم ما فات ادم قال انه يشتهي ثمار من ثمار الجنه فرحوا ابنائه يدوروا على الثمار على, على هذه الثمار اللي اوصاهم ادم عليها اللي هي ثمار الجنه وهم رايحين الملائكه في طريق ومعهم الاكفان والحنوت والفؤوس والمساح ادوات الدفن وتجهيز الميت كلها كانت مع الملائكه، فالملائكه قالوا لهم يا بني ادم ما تريدون وما تطلبون؟ فرد عليهم وقالوا لهم ان ابونا مريض ويشتهي من ثمار الجنه، فردوا عليهم الملائكه وقالوا لهم ارجعوا فقد حان الان موعد وفاه ابوكم، ولما راتهم حواء عرفتهم، فلاثت لادم، طبعا معروف ان المراه تلوث بالشخص، بتلوث يعني كيف؟ يعني انها لما بتكون خايفه تروح عليه وتشكي وتحكي يعني ايش خايفه وكذا وكذا وكذا، فهذه المره راحت له جلسة صامته، فهو فهم فقال لها: اليك عني فانما أتيتم من قبلك، فقبضه ملك الموت وغسلوه الملائكه وصلوا الملائكه على ادم صلاه الجنازه ودفنوه ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا لبني ادم يا بني ادم هذه سنته ومات سيدنا ادم عليه السلام بعد ألف سنه يوم وفاه، عن يعني يوم الجمعه، وعن يوم الجمعه ولد ادم لا استغفروا عليه يوم الجمعة، خلق آدم ومات ويوم البعث يوم الجمعة. روى ابن عساكر من طريق شيبان بن فروخ عن محمد بن يزيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعاً طبعاً اختلفوا العلماء على موضع دفن سيدنا آدم عليه السلام، فالمشهور أنه دفن عند الجبل اللي يهبط منه اللي هو في الهند. وقيل آه وقيل جبل أبي قبيس في مكة، وقيل أنه نوح عليه السلام وقت الطوفان، طبعاً هذه راح قصة ثانية. وقت الطوفان حمله حواء في تابوت ودفنه في بيت المقدس، وغير كذلك ابن جرير وروى وروى ابن عساكر عن بعضهم انه قال ان راسه عند مسجد ابراهيم ورجله عند صخره بيت المقدس، طبعا جبل ابراهيم في مدينه الخليل في فلسطين، وماتت حواء عليه السنة بعده بسنه، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لما خلق الله سيدنا ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسبة خلقه الله من ذريه ادم. ليوم القيامة وعرضهم على آدم و... وقتها سيدنا آدم سأل ربنا من هؤلاء قال رب قال له ربنا هؤلاء ذريتي فرأى سيدنا ادم رجل من بين الذرية، فعجبوا فقال رب لربنا من هذا الشخص؟ فرد عليه الله سبحانه وتعالى وقال ان هذا رجل من اخر الامم من ذريتك، اسمه داود اللي هو ابو سليمان عليه السلام، فسيدنا ادم سأل ربنا وقال له كم جعلت عمرك؟ فرد عليه ربنا 60 سنه، فرد عليه سيدنا ادم وقال له زد من عمري 40 سنه، اخذ من عمر ادم 60 سنه واضافها لعمر داوود عليه السلام، فصار عمر داوود 100 سنه، فاول ما خلص عمر سيدنا ادم وجاءت وجدت الملائكه مشان تخبط روحه، وقتها قال ادم عليه السلام لملك الموت: اجئت زائرا ام قابضا؟ فرد عليه ملك الموت، قال له قابضا، فرد، فرد عليه سيدنا ادم وقال: له الم يبقى من عمري 40 عاما؟ فرد عليه ملك الموت وقال: اولم تعطيها لابنك داوود؟ وسيدنا ادم عليه السلام، قال: يا ليتني ما اعطيتها له فقال رسول الله صلى فجحت فجحتتم ونسى فنسيتم وخطأ آدم فخطأ ذرية سيدنا آدم طبعا سوى كذا ما كان قاصد ولكنه نسي وبسبب كذا سمي الإنسان إنسان بسبب النسيان كذا يكون سمي الإنسان إنسان لأنه ينسي وكذا يكون جوابنا على الأسئلة الأربعة اللي سألناها في البداية وبس ليهنينج نكون وصلنا نهاية الحلقة هذه أول قصة طبعاً هذه ثاني ثاني قصة وتشوفون قصة سيدنا يونس فبتعرفون قصة سيدنا يونس تصورت قبل هذا القصة لأنه وقتها ما كنت حلق اليوم حلقت فنعيم اللي ونعيم اللي, اللي حلق اليوم نعيم سلفا اللي, اللي راح يحلق نعيم الكل بنكون سنة الحلقة لا تنسون لايك والاشتراك ترى معنا خمسة شهور يعني فجروا المقطع هذا فجروا كل المقاطع مو بس كلهم نبي نوصل رقم قياسي رقم قياسي رقم, رقم حلو يعني فبس صباح تحت تواصلت معي ترى موجود بالانستغرام على طول انا دقله توقف قبل شوي جاي جايت اشعارين انستغرام فارجع الكل موجود هناك فبس باي باي